يا حبيبي أبكي من أحزاني كنت في بلدك لرؤيتي للمسك بلطف وحناني صليت لربي لكي يساعدني أن أراك لحظة من حياتي أجعلك أن تفهم حب نقي آه يا حبيبي أحملك بين ذراعي حتى نتمكن من الطيران إلى جنتي لكي تشم رائحة زهور ربي نبتت في بيتي في سمائي عن لك لإخلاصي وعلى طبيعة وهبة صفات فائقة من أجل براءة حبي لك كل أحلامي أنك بجواري بقبلاتي على شفتيك بحناني والحياة لم اد القسم لنا لكي أن تراني فهجرت بلدك لسبب أنا في عصر الشتاء وأنت في عصر الخريف آه يا حبيبي لو كنت تعرف من هي أنا الكاتبة والمؤلفة ساندي سوندوس